За третє місце у благодійному турнірі змагалися команди Агроконтинент та Колесоцентр. І з результатом 7-3 переміг Агроконтинент. команда з села Верхня Терса Пологівського району через активні бойові дії у місті Гуляйполі гравці команди перебралися до Запоріжжя. Тут і тренуються, каже їхній наставник Юрій Давиденко. «Вибороли третє місце, так що це для нас успіх, дуже великий успіх. Це благодійний турнір через збройних сил України, ми його підтримали, що ми могли виділити? ми виділили. У нас гуляй полі, свіді, зал. Ми там тренувалися і ми з 2016 року учаснили в обласних змаганнях. Я можу сказати, що ще КСК стоїть, в округ КСК вже нема нічого. Там рядом заводи, Ото в завод міни прилітають. Нагадаємо, розпочався благодійний турнір із футзалу 29 квітня. Участь взяли 16 команд. За перемогу у фіналі боролися «Запоріжпромгруп» та «Кузя». У першому таймі жодній не вдалося забити гол. Але на 11-й секунді другого тайму команда «Кузя» забила м'яч у ворота. Матч завершився з результатом 4-2 на користь підлеглих тренера Євгена Ругачова команди «Кузя». «Дуже складна перемога. Фінали. Легко не бывает. И тем паче с такой командой, как «ЗП-групп», уже сильно хорошая квалифицированная команда. Финал был очень напряженный. Тяжелая игра. 2-0 выигрывали. Потом там, буквально за 30 секунд 2-2. До последних секунд все решалось. Ну, было очень сложно войти после перерыва. Практически полтора месяца мы ничем не занимались, потому что по известным всем причинам. Спасибо большое, во-первых, ребятам, которые защищают нашу страну. Очень хочется им помочь, тоже, поскольку мы можем помогать нам только в принципе, финансово, гуманитарно. То, что мы можем проводить такие турниры, это в первую очередь спасибо им. Поддержка, я думаю, наша, тоже им маловажна. Мы купили, сейчас парни попросили двигатель на «Газель». До этого мы покупали роутеры, усилители, антенны для связи им бронежилет, розгрузки, очень багато було допомоги по енергетичним напиткам, які їм потрібні. Кожна команда вносила суму, яку вважала можливою, потрібно. Ніяких вносів не було, тому що весь турнір оплачений компанією «Мангал». Компанія «Мангал» ще додає додатку, і ми, скоріше, приобретемо вузик воєнний, який їм зараз дуже нужен. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.